انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وَيُتِمَّ نِعْمَةً عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صدق الله العظيم الله ينور عليك الله, الله يفتح عليك يا مولانا والله الله يبارك فيك, صوت جميل. الله يبارك فيك. طبعا اعزائي المشاهدين ما فيش احلى ولا اجمل من كلام الله عز وجل نبتدي بلقائنا مع الاول على العالم في تلاوه القران الكريم الشيخ محمود السيد يعني بتشرفني ونورتني يا فندم على, على قناه تيم تي في الله يبارك فيك الله يخليك يخلي. طبعا يعني مثيرة طويله مكلله بالكفاح الحمد لله عايزين نعرف بدايتك مع تلاوه القران الكريم وكيف يعني حصلت على المركز الاول على مستوى العالم؟ والله الحمد لله يعني انا بدات بدايه يعني كنا في اسره فقيره جدا تمام اولا احب لسا... احب اعرف المشاهدين الاول بيح... يعني بيا الفقير الله محمود السير عبد الله من قريه كفر طماح مركز المنصوره بمحافظه الدقاليه مواليد 10/3/96 تمام نشأنا في أسرة فقيرة جدا الحمد لله كنت بروح شغل كده في المنصورة ميكانيكا وكده مع عمي لحد فترة معينة كان لحد سنة ثالثه أعداد كده تمام جه كان فينا عزة عمي الكبير وكان في الشيخ محمود الشحاب من هنا يعني كانت البدايات يعني أن أنا بدأت أن أنا أقرأ القرآن يعني كانت في الفترة دي والحمد لله يعني كنت في الاول كان ناس كتير تقول لك ايه تقول لك يعني هو هتقرا ازاي وانت مش عارف ايه لا مش هتنفع لا مش عارف ايه بس طبعا ده كله كلام احباط وكده بس انا كنت مصر جدا على الموضوع ده لان طبعا على قد ما شفت من صعوبات قبل كده تمام فعايز يعني الطريق ده لقيته طريق كويس جدا وانا انا حبه تمام لا انا عشان ماديات ولا عشان الكلام ده كله انا دخله لاني حبيت الموضوع ده حب جدا حبه في قراءه القران جداً, جدا جدا الله يفتح جدا عليك عشان لان انا اصلا نشانا اصلا من الصغر في كتاب القريه عند الشيخ عبد الكريم ابو الوفاه ربنا يحفظه ورب ويمد في عمره كان والدتي ووالدي دايما دايما اهم عاشق في حياتهم حفظ القران الكريم تمام حفظنا القران عند الشيخ عبد الكريم وعند الشيخ سامح عبد الحق حسن وعند الشيخ سيد حامد محمد سالم من هنا من القريه تمام اما عن المسابقات العالميه كانت مسابقه بورسعيد الدوليه ديت كانت من سنتين بالظبط 2019 اخذت فيها مركز اول على مستوى الجمهوريه ورجعنا ثانيه اخذت فيها مركز اول على مستوى العالم. ما شاء الله. وكان هنا في مصر هنا مش اقل من 50 دوله على مستوى العالم بيمثلوا دول دولهم والحمد لله ربنا اكرمنا فيها. من ضمن المسابقات كانت مسابقه في المغرب عند جلالة الملك محمد السادس دي برضه ربنا اكرمنا فيها وخدنا مركز متقدم على مستوى العالم يعني خدت كنت في المراكز الأولى على مستوى العالم على الخمسة الأوائل وربنا اكرمنا بعدها وزير الأوقاف هناك المغربي عرفني كويس يعني فكان بي يعني بي بي بيعمل لي دعوة كل سنه في رمضان اقرا في القصر الملكي في الدروس الحسنيه هناك امام جلاله الملك الحمد لله ومن ضمن الدول اللي زرتها برضو كانت باكستان كانت قطر كانت بنجلاديش كمسابقات آه. ولا لا ولا قطر ك... كانت مسابقه برضو تحت كتاره لكن بقيه الدول الثانيه كانت حفلات حفلات ودعاوى اه كانت حفلات في اخيرا طبعا كل واحد فينا ليه امنيه وليه يعني احلام معينه عايزين نعرف أمنية الشيخ محمود الفترة المقبلة. والله أمنيتي يعني الأول إن ربنا يتقبل منا العمل ده تمام؟ تاني حاجة يعني إن أكون قارئ يعني مش هقول قارئ كبير يعني يكون لي لون بس حتى يعني اللي يسمعني يعرفني يعني قارئ في الإذاعة برضو يكون لي لون كده اللي يسمعني يعني من خلال الراديو يعرف ده الشيخ فلان من غير ما يشوفني تمام؟ ثالث حاجة إن ربنا يوصل صوتي يعني يوصل القرآن بصوتي لأنحاء العالم كله. الناس كلها تسمعني واكون سبب يعني يكون صوتي سبب في هدايه الناس الله وديت دي يعني دي اقل حاجه والله أي أيوة والله الله, الله يحفظك. الله يحفظك يا استاذ محمود ربنا انا يعني بصراحه انا اتشرفت و... وسعدت جدا بلقائك والله الشرف ليا والله استاذ عظيم ومشرف ربنا يحفظك يا استاذ محمود الله يخليك شرفتنا ونورتنا الشرف لنا والله استاذنا اذا اعزائنا المشاهدين هذا يعني كان لقائنا الخاص جدا مع الشيخ محمود سعيد الاول على العالم في تلاوه القران الكريم شكرا لكم على طيب المتابعه كنت معكم محمود فوزي شكرا جزيلا